السلام عليكم كتير كتير شكرا شيخ بانش التواجد تك إيش ملكالي يوم صراحة أنا من أكثر الحسابات اللي عجبني مرة حساب اسمه سبيع بحط لك مية تحت بالدسكرب مرة بطل مرة بتتوقع بتابع له كل اليوم مقاطع مقاطع مرة بطل طبيب الولد طبيب طبيب وحبيب بعد فشوف للحد ما أمل من عندنا حب ثبات يصير حكيم دكتور يا استاذ سعد حبيبنا فاتح لك قهوة حط صورتك الشعار كنتاكي انت استغفر <تصفيق> الله سوم يا حبيبي ميتين مي ايش اللي غلطان يا حبيب شارك كريزمال با انا عرفت انت قلبي دين كويتي 1200 ريال على ما ادري كذا 2000 1200 1900 كذا اجري شارك يا اخوان كلام اليوم موجه حق الناس اللي تفنشك وتسبك بس عشانك مطور سلاحك سؤال يا حبيبي انا انا شاحن شدات من معاش ابوك ولا انت بايع واحدة من عيونك وشاريل حساب ليش كميه الحقد هذه يا اخي الله يرزق الجميع منو قالك ان اللي مطور سلاحه عايش ملك منو قالك ان انا العب قصر عند حمام السباحه واشرب سيجار بعدين حتى لو كان مرتاح ماديا ما دام ما ضرك يا اخي لا تحسد أحد نظف قلبك عشان كذي الله مو لان قلبك مو نظيف يعني تخيل كميه الحقد والحسد هذه بس عشان شاف عندك سلاح مطور هذا لو يشوف عندك يخت احتمال يطعنك ولا إذا فاز عليك روم يشقك يا رجل أنا أنفوري مو مطور وفست عليك وطور سلاحك خلاص يا حبيبي إذا أنت تشوف هذا إنجاز حلال عليك يا أخي يا أخي صور كابتر الروم وطبعه وعلقه على مدخل منطقتكم إذا أنت تشوفه إنجاز أنا أضحك عليك وامشي يا حبيبي اترك عنك الحسد ولا تفكر ان كل اللي مطورين سلحتهم مرتاحين برا يا أخي أعرف واحد نطلع المكرن ساعات برا اللعبه لو يطق بريك تشتغل المساحات <تصفيق> صغر <تصفيق> المقطع ذا مره جام بالنسبه لي كميه ضايع يا اخوان في مشهور بسناب اشتهر انه يشتري قهوه هذا يعتبر بالنسبه لي اخيس مشهور مره على السوشيال ميديا في جنون العظمه بس بدون عظمه بس جنون يا اخي <تصفيق> اي مكان يروح له يقول شكرا على الاستقبال الخاص رايح مطعم تركي مشهور يشكر اللي يشتغلون هناك انهم يعرفوه يا رجل التركي تجي دولته ما, ما يبلعك تبي يضيفك في ايش فيك واخر شيء شنو الاستقبال الخاص استقبلوه عند الباب وعطوه منيو انا يعرفوني سبعه يسولي لي نفس الشيء وين الاستقبال الخاص؟ لا والجريمة وين؟ يشكر طيران على حسن الضيافة، شنو سووا لك يعني طيران يعني؟ شنو سووا لك؟ يعني وصلت قبل المسافرين الباقين يا راجل هذا مضيف مضيف تشكره وظيفته وظيفته رزقته انه يضحك بوجهك، لو انك مو حاجز فيرس كلاس لو حاجز بالحمام راح يضحكك. طبعا كل شيء بدون اي توفيق بس يبينا نصدق ويضحك واجد على قطاته، هو دم نفط. <تصفيق> وإذا طلع مع واحد ما يكتب منه يحط أول حرفين من اسمه مثل الجرائد قبل لمسكه تاجر يا أخوان في مشهور <تصفيق> يا والله أني من أفضل الناس اللي عنديهم الكويتيين قاسم بلني اني مرة طالب يا أخوان أنا ما عندي مشكلة أقابل ستريمر ساكن بلمانيا بنقا سالب ستين ولا أقابل نوب معاه شدقن أنا شدقن هذه مشكلتي بوب من سيزن اثنين من لعبه اللعبه ما عمره احد ضيع علي طلقه شتجن. مرات يذبحوني ناس ما عندهم الا كلين كل بالسيزن انا وواحد ما عنده سلاح. وصلت مرحله مع الشتجن ما يحتاج ترميني بس لو الشتجن قدامي انا طيح خلاص، عارف الموضوع. جسم لاعبي كله طلقات دبس يا رجل. والمصيبه وين؟ المصيبه اذا انا خذيت الشتجن. تصير سلاح ثاني. طبعا اول شيء ولا طاقة باللاعب. اعطيه طلقه واحده يمين واحدة يسار تقول قاعد اسلم عليه مو قاعد ارميه واذا كنت مصلي الفجر ومتصدق والله وفقني والطلقه جت فيه اللعبه تخلي دمه تفله بس ما يطيح نوك ويشيلني يعني قص يعني جاملتني الحين زين ليش ما يطيحون نفسي؟ ودائما طلقاتي تجي بكتف اللاعب احط الايمة مهد تروح كتف رتبه هذه مو طلقه استغفر الله استغفر الله السلام عليكم <تصفيق> يا اخوان أ... عليكم السلام انا عارض حسابي ببجي للبيع قناة اخونا تكس بيع راب هذا المهم اخوان ب... <تصفيق> <تصفيق> عارض أع... أعرف... عارض له ويدب عليك في علي. دي تقريبا 16 لبسه متك واحده منهم حلوه <تصفيق> وهذه الخوذ تركب بدون خوذ احسن احس اكثر ناس كذا تنشر على طول هم الكويتيين يا اخوان ما شفت اغث من الناس اللي صوتها حلو يا اخي ايش كثر يتغلون من تقول سمعنا شيء يعيش دور عبد المجيد عبد الله والله تعبان والله ما لي مزاج يحس كتو مسجل البوم يا رجل غن ما حد معبرك أنا دليل انهم يتغلون اذا اقتنع خلاص انه يغني وحنيت عليه يبدأ يجر نص ساعة وين اللي توه تعبان ولازم تذلنا اما سبحان الله اللي صوتهم يجيب الهم يكسر القزاز مكثر ماهو ما هو خايف هذيل ما يسكتون ترجاه بس يسكت فاللي اصواتهم حلوة اخوان غنوا غنوا انا لو صوتي حلو حتى مطعم اطلبه بلحن اللي صوته حلو بالقران ابو متى ما تقول له اقرا اقرأ والله اللي ابو هلي. That's the ايه على وجهك والله حقك والله حقك الحق ما تلحق عند بوفده الحبه ب 10 ريال او تاخذ حبه ب 20 والثانيه ببلاش يلا وش قلتوا؟ هذا من المتفقين شو اسمه؟ انه ما يحطوا لك السعر ب 12 ريال يحطوا لك لا تاخذه ب 19 ريال و99 هلله تاخذ شغله مجانا بس الشبح هذا ما نقصر شيء بعلمكم طريقه كيف تدافع عن نفسك لما تقابل واحد معه سكين او عجره زي كذا <تصفيق> الهريبه دتين المراهقين في واحد يقول يقول, يقول انا اذا صارت كونا انهزم خلاص يقولوا عني مر انا ماني زلمه يا حبيبي اكل كتله عشان اطلع زلمه شي تكتبون عليك كتله انا هزمه وخلك ساكت و <تصفيق> يكسر راسه قاموا طلب البيتزا و أو ترك لا تشغل بها بلانه جدا فقط مبريداء شانون البيتزا وصلت و هكذا قاموا الله يكطع بيصحيها مارا نيتروس لكن شانون أنا ما يكره تكره عشان دي الحركة تقهر عشان تكسر. بالمناسبة الناس تسأل هل كل الذين يعلنون أنهم ماتوا بالكورونا ماتوا بالكورونا كيف ترد؟ شوي. Burger King يعني هو مطعم. لا يا شيف. Get the fuck out of my party. Get your ass out this motherfucking party. تدري تدريق لك ان شو اسمه ان اكتشف الجاذبيه ما هو نيوتن اكتشف الجاذبيه اصلا عربي اتوقع اننا إحنا اليمن اصلا والله العليام اوكي يلا انكم صارت متعصبه بسرعه صارت متعصبه جدا خلصت خلصت قلنا واو بس مع السلامه